2022ko errentaren kanpaina. Sartu errenta.nafarroa.eus webgunean eta egiaztatu aitorpen proposamenik duzun. A2 basaude amaitu duzu. Proposamenik espa duzu edo beste aitorpen bat egin nahi ezkero egin online. Animatu. Eta naiago izatekotan eskatu hitzordua eta egin aitorpena telefonoz edo errenta bulegoetan. Aurten zure errenta aitorpena naieran. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.